السلام علیکم دوستو دوستو آج یقینی میرا آج عمران خان کے حوالے سے اور 17 سترہ دسمبر تھی اور سترہ دسمبر ایک بد کا سولہ اور سترہ دسمبر ہمارے لیے ایک وہ دن ہے جہاں ہم سے مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا اور اسی طرح پھر ثانیہ اے پیس آرمی پبلک اسکول بھی ہوا جس میں سو بچوں کو خون میں نہرا دیا گیا ان کو شہید کیا گیا اندو نے کیا تو آ, ابھی اسی حوالے سے آج میری گفتگو کرنی تھی تو پھر مجھے آج ایک ٹویٹ آیا اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ کچھ دوستوں نے مجھے پیغام بھیجوایا میرے واٹس ایپ پہ جو یہ نمبر سامنے آ رہا ہے جس میں انہوں نے دیکھے کیا کیا ہے انہوں نے تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستانی وزیر خارجہ نے جو اس کا جواب دیا ہے اور بھرپور انداز ہے منہ توڑ وزیر خارجہ کو جواب دیا گیا ہے اور اس میں نے یہ بات بھی بالخصوص کہی کہ گجرات کے قصاب کو اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا گیا سوا سو کروڑ کی آبادی کا تو اس حوالے سے دیکھنے میں جو آ رہا ہے انڈین میڈیا بہت زیادہ شور مچا رہا ہے پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان کے اوپر پریس کانفرنس میں جبکہ کاؤنٹر پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کو موت کی خاموشی ہے ایسے جیسے سانپ سوکھ گیا ان کو تو اس کے کیا محرکات ہیں کہ پاکستانی میڈیا کیوں نہیں پاکستانی عوام کا موقع صحیح طرح سے پیش کرتا یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی میڈیا میں کون سی ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا موقف کبھی بھی بین الاقوامی اداروں کے سامنے یا قوم کے سامنے نہیں آتا جبکہ وزیر خارجہ نے واقعی اپنا حق ادا کر دیا ہے بات کر کے کانفرنس کے اندر تو اس کے اوپر لازمی آپ ویلاگ میں اپنے بات کیجیے اور قوم کی رہنمائی فرمائیں اس حوالے سے کہ یہ پس پردہ کیا معاملات ہیں کہ پاکستانی میڈیا کو کیوں موت کی خاموشی ہے کیا وجہ ہے کہ یہ اپنے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس کے اوپر بات نہیں کر رہا بہت شکریہ جب. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے انڈیا کے وزیر آزم کو گجرات کا کسائی کہنے اور ان کے انڈیا کے وزیر خارجہ پر بیان پر دیے گئے رد عمل کے بارے میں گزشتہ روز سے پاکستان اور انڈیا دونوں میں خوب بات چیت ہو رہی ہے گرم گرم گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں سے کا آغاز ہو چکا ہے اور دونوں ممالک کی عوام میں کل سے یہی بات موضوع گفت ہوا خصوصاً انڈیا میں تو پاکستان میں میں نے دیکھا کہ ٹرینڈ تھوڑا سا کم ہوا ہے کیونکہ سوشل میڈیا یقینی ان لوگوں کی دسترس میں ہے جنہوں نے یہاں ایک ہی بیانیوں کو آگے بڑھانا ہوتا ہے بہرحال وہ میرا آج موضوع گفتگو نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں لیکن بلاول بھٹو کے اس دو ٹوک بیان اور موقف کو پاکستان میں بھی کچھ پذیرائی ملی اور انڈیا میں مذمت کا سبب بھی پیدا ہوا اس حوالے سے انڈیا کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے سخت تنقید کی گئی اور آج ہفتے کو ملک گیر احتجاج یعنی پورے بھارت میں آج بھارتی جنتی اپ جنتا پارٹی احتجاج کی انہوں نے کال دی ہے اور آج ہفتے کے دن پی جی پی کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے اس حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان انتہائی مضموم اور شرمناک ہے اور کہا آج کا دن انڈیا کے ہاتھوں شکست کے لیے کہ پاکستان کے لیے درد کا نتیجہ ہے اور ضرورتی سامر کی ہے کہ ہم جان پائیں کہ آخر برابل بھٹو زرداری نے اچانک انڈیا اور نریندر مودی وزیراعظم اعظم ہندوستان کے متعلق ایسا سخت بیان کیوں دے دی دیا دراصل پاکستان کے وزیر خارجہ کیا بیان حقیقت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسلی کونسل کے اجلاس کے دوران انڈین وزیر خارجہ جے جی ایس شنکر کے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز اور القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی مہمان نوازی کرنے کے بیان پر کے رد عمل میں آیا انڈین وزیر خارجہ جی ایس شنکر نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے اور اسام بل لادن کو انہوں نے پناہ دیے رکھی تھی جسے امریکہ نے آپریشن کے ذریعے مار دیا یہ بات حقیقت میں ان حالات میں جب پاکستان ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے ایک طرف ہندوستان ہے اور دوسری طرف افغانستان اور دونوں ممالک کی پاکستان کی سلامتی کے در پہ ہے تو وزیر خارجہ کا انڈیا کا بیان نہیں بلکہ اسے آپ الزام ہی اس کے وزیر خارجہ انڈیا کا کہہ سکتے ہیں کہ عالمی برادری میں پاکستان کو ماتوب کر کا ایک منصوبہ تھا اس پر وزیر خارجہ پاکستان کی اگر خاموشی خواب و مسلحت کے تحت ہی کیوں نہ ہوتی تو وہ قومی مجرمانہ فیل قرار دیا جاتا بلاول بھٹو زرداری ویلڈن شاباش کہ اس نے انڈیا کے وزیر خارجہ کے لگائے گئے الزامات کے جواب میں ایسا منہ توڑ جواب دے دیا کہ اس کی شدت کا اندازہ انڈیا میں اس واولی سے خوب ابہم ہو رہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس بریفنگ کے دوران اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا اسامہ بن لادن تو مر چکا ہے لیکن گجرات کا کسائی آج انڈیا کا وزیر اعظم ہے بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اس پر وزیر اعظم بننے سے پہلے امریکہ کے میں داخلے پر پابندی تھی یہ بلاول صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا وزیر خارجہ ہوں اور میں بطور محترمہ بیل کے بیٹا ہونے کی ایک کہ دہشت گردی سے براہ راست متاثر ہوا ہوں مزید کہا کہ سیاست دان سول سوسائٹی اور پاکستان کا عام آدمی دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے ہم نے دہشت گردی کے باعث انڈیا سے کہیں زیادہ جانے اپنی زندگیاں گنوائیں ہیں ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارے اپنے لوگ متاثر ہوں ہمیں ہاں بالکل ایسا نہیں چاہتے بلابل بھٹو زرداری نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بد کی سے انڈیا میں ایسی صورتحال میں ہے جہاں اس کے لیے مسلمان اور دہشت ساتھ, ساتھ کہنا بہت آسان ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ انڈیا کے جانب سے مسلسل اس فلسفے کو فروغ دیا جاتا ہے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے بلاول بھٹو نے وزیر خارجہ انڈیا کے وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں ان کو ایجاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے لیکن گجرات کا قصائی زندہ ہے اور وہ انڈیا کا وزیر اعظم ہے اور اور آپ اس کے وزیر خارجہ ہیں آر ایس ایس کے وزیر خارجہ ہیں بلاول کا مزید کہنا تھا کہ آر ایس ایس گاندھی کو انڈیا کا بانی نہیں سمجھتی وہ ایک دہشت دہشت گرد کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں جس نے گاندھی کو مہاتما گاندھی کو قتل کیا بلاول بھٹو کے اس بیان پر پی جی پی کے عمومی رویوں کا ذکر کرتے ہوئے ان ہندو مجرمانہ مجرمان کی ابریت کے نشاندہی کی جنہوں نے مسلمان عورتوں کی جبری اسمدری دری کی تھی بلاول بھٹو نے کہا کہ اپنی الیکشن مہم کے لیے وزیر اعظم مودی اور ان کی حکومت نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایسے انسانوں کو لوگوں کو مجرموں کو معافی دے دی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ریپ جیسے جرائم سنگین جرائم کیے تھے جنہوں نے گجرات میں خواتین کا گینگ ریپ کیا تھا ان ریپ کرنے والے دہشت گردوں کو انڈیا کے وزیر اعظم نے معافی دے دی پاکستان کی عوام کہہ رہے ہیں کہ آج بلاول جو ہے بھٹو نے صحیح مہنو میں اپنے نالہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یاد تازہ کر دی لیکن دوسری طرف انڈیا میں تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ انڈین مخالفت کا چورن پاکستان میں خوب کیونکہ فروخت ہوتا ہے اس لیے بلاول بھٹو نے ایسا بیان دے کر پاکستان میں اپنی سیاسی دکان مشہور کر دی ہے لیکن وہ نریندر مودی کو بالکل متاثر نہیں کر سکتے جے شنکر ہی ان کا جواب دینے کے لیے کافی ہے یہ بیسیکلی انڈیا کے آج جو میڈیا تھا آپ ان کا زی نیوز دیکھیں اور باقی جتنے بھی تبصرے ہو رہے ہیں اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے اس طرح سوشل میڈیا میں کسی نے کہا کہ یہ پاک شخص پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتا ہو رہا ہے انتہائی پرسکون منجھے ہوئے برتباد اور بہترین انداز میں اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور اس نے کہا کہ میں نے برطانیہ اور امریکہ میں بھی کسی وزیر خارجہ کی الفاظ پر اتنی گرفت نہیں دیکھی جتنی بلاول بھٹو زرداری میں تھی اور میڈیا میں تو اسپیشلی یہ بات کہی جا رہی ہے اور اس پر دلائل دینے کی پھس پھسے دلائل بھی دیے جا رہی ہے کہ یہ فقط بلاول بھٹو کا پی ڈی ایم کی اقتدار میں رہنے اور حکومت بچانے کے لیے کیا گیا ہے وزیر مملکت برائے امور خارجہ مینا کشی لکھی نے بلاول بھٹو کی طرف سے نریندر مودی کو گجرات تک ایسائی پر کہا کہ پاکستان سے اس سے بہتر کچھ بھی توقع نہیں کیا جا سکتا اقوام متحدہ کی پھر سلامتی کونسل کی صدارت کہ ایک ماہ کے لیے کیونکہ انڈیا کے پاس ہے اس دوران بلاول بل بھٹو نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کوسل کی قرارداد پر عمل درآمد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر میں امن کے لیے اپنے عزم کو ثابت کرے بہرحال کچھ بھی کہا جائے دوستوں لیکن بلاول بل بھٹو نے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں نے پر وقت انڈیا کے وزیر خارجہ کو جواب دے کر ملک اور قوم کی بہترین نمائندگی کی ہے آج وزارتی کانفرنس اقوام متحدہ میں پھر ایک اور بات جو کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے اس نے نہ صرف پاکستان لیکن بلکہ تیسری دنیا کے ان غریب پسماندہ ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ عالمی معاشی نظام ترقی پذیر ممالک کے مسائل سے نپٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وزیر خارجہ بلاول بٹولا نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے کم از کم سو ممالک اقتصادی بحران کا شکار ہیں اور ان ممالک میں کروڑوں لوگ بھوکھ اور افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے انہوں نے کہا زندگی کی بدترین کسات بازاری غریب ممالک کو متاثر کر رہی ہے صدی کی کسات بازاری نے دہائی کی ترقی کا راستہ موڑ دیا ہے ایک بار پھر ترقی یافتہ ممالک اور عالمی معاشی نظام کی اس پالیسی پر تنقید کی اور اسے ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کے لیے مولک قرار دے دیا اور جن کی پالیسیز کی وجہ سے لوگ تیزی سے خطۂ غربت کی طرف دکیلے جا رہے ہیں اور اس کانفرنس میں اہم ترین نقطے پر گفتگو کر کے بلاول بھٹو نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے پسماندہ اور غریب ممالک کی حقیقی طور پر نمائندگی کی ہے ویلڈن بلاول بھٹو ویلڈن ہمیں آپ سے یہی توقع ہے اب آپ سے اجازت اپنی آرا سے ضرور نوازیے گا وسلام